dolgokat, érdekes köveket. Valami régi dolgok, amiket már felfedeztek, azok után kutatni, hogy lehet esetleg még új dolgokat abba felfedezni. Hogy mindenfélét megtalálunk, amit érdekel, vagy még nem láttuk. Nekem olyan emberek, vagy olyan dolgok jutnak az eszembe, amik ilyen óriási, kérdésekre adják meg a választ, legyen az a múlt, vagy a jövő, vagy hogy mi van rajtunk kívül. És ha valaki kutatónak vallja magát, rendes, normális, nagy kutatónak, akkor ő is olyan dolgok után kutat, és érdeklik azok a dolgok, amikre igazából még semmi válasz nincsen, csak találgatni tudnak. Húgató, aki például nem olyan, hogy elszúr valamit szándékosan. Sosem adja fel és mindig csak azt akarja, hogy, hogy feltaláljan új dolgokat és kutasson régi dolgok után, amik, amik érdeklik, amit szeret csinálni. Aki például talál valamit és nem azt mondja, hogy ez csak egy bot, hogyha például talál egy nagyon érdekes botot, hanem fölveszi és magával viszi. Az az ember, aki otthon ül a számítógép előtt, vagy, vagy csak a szobából kutat könyvek, újságcikkek alapján, én ezt nem tartom igazi kutatónak. A kutató, ha hall valamit, akkor oda megy, és megbizonyosodik arról, hogy ez tényleg történt, ott történt és megtörtént ettel Folyamatosan utazik, és ha mondjuk ő a régészetet választja, akkor arról mindent megtanul. Ha kell, akkor 40 éves koráig tanul, és csak utána kezd kutatni, mert annyi idő szükséges van, hogy én normális kutatónak halja magát. Mit szeretnél kutatni? Ilyen piramisok érdekelnek engem nagyon. Hogy mindenféle ilyen alatti dolgokat megtalálok, ilyen vízseleti kavicsokat, meg ilyen. Olyan típusú ember vagyok, akit minden érdekel. A csillagászattól kezdve, hogy mi van a Föld alatt, és mi volt és mi lesz.